السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لما عرضناه في المحاضرة السابقة والفيديو السابق وهو الجزء الاول من اعلانات التيك توك وبناء على طلب الكثير بينكم الشرح يتم على المنصة باللغة العربية منصة التيك توك بيقدمني لنا أقدر استعرض الداشبورد بتاعتها باللغة الانجليزية او باللغة العربية فاحنا نشرح النهاردة على اللغة العربية هنشوف ازاي نعمل الاعلان على التيك توك في اقل من ديك اول حاجة بندخل على ads.tiktok.com بس كده بس عشان يدخلني على ads manager او مدير الاعلانات انا هنا كده على مدير الاعلانات في مدير الاعلانات على التيك توك انت تقدر تعمل الاعلان بالمراحل التلاته اللي بنعملها في اي منصة تانية سواء انستجرام سواء الفيسبوك سواء سناب شات لينكد ان اي منصة بيتم عمل الاعلان الاعلان بيمر بثلاث مراحل رئيسية المرحله الاولى الكامبين اوبجكتيف او هدف الاعلان انت هدفك ايه من العمل الاعلان عايز توصل للناس وخلاص عشان تزود الوعي بالبراند بتاعك براند او اللي انت عايز تودي الناس للويب سايت او موبايل ابلكيشن او ينزلوا تطبيق او يشوفوا فيديوهات او حتى التحويل جوه موقعك الالكتروني جوه عنصر معين جوه الموقع او الناس تجمع الداتا بتاعتهم عن طريق فوق. ولكن انا عايز اودي الناس لموقع الالكتروني فانا هنا حددت الهدف من الاعلان الترافيك للويب سايت او ارسال الاشخاص للموقع الالكتروني الخاص بي بعد ما انا بحدد الكامبين اوبجكتيف او الهدف من المجموعه الاعلانيه بخش المرحله الثانيه اللي هي الاد ودي انا بسميها مخ الاعلان مخ الاعلان بتاعك هو في المجموعه الاعلانيه اللي احنا بنعمل فيها ثلاث حاجات بحط فيها الميزانيه بقول انا عايز اظهر على اي جزء من اجزاء المنصه كليه والاهم منها مين هو العميل المستهدف بتاعي لو نزلنا لتحت كده شويه ادي كده المواضع او البليسمنتس الاماكن اللي هتعرض عليها الاعلان ممكن اخليها بشكل تلقائي او اختار اي موضع من المواضع الثلاثه القصه للدكتور التيك توك مش مسيطر على مواضع كتيرة زي ما شفنا في الفيسبوك لكن انا هنخليها موضع تلقائي عشان يستهدف ثلاث مواضع على طول. طيب الاستهداف بتاعي فانا هستهدف الناس بشكل تخصيصي عن طريق ان انا بخصص العناصر الديموغرافية انا عايز الناس اللي موجودة في السعودية موجودة في مصر موجودة في مدينة بعينها انا السعودية مثلا عايز الناس اللي بتتكلم لغة معينه فاقول والله انا عايز الناس اللي بتتكلم اللغه العربيه فقط لا غير مثلا على سبيل المثال او اسبها مفتوحه عشان اجيب لي كل اللغات. اخترت كده انا اللغه العربيه كل ما اختار حاجه وكل ما استهدف بشكل دقيق كل ما العدد هنا بيبدا يقل شويه. طيب بعد كده النوع هل هما ميل او فيميل ممكن احدد انا عايز ايه او اسيبها بدون تحديد كذلك الحال العمر لو انا محتاج فئه عمريه معينه في هنا دخل الاسره او متوسط الناس بيجي لها دخل قد وده مش هيفيدك هنا في البلاد العربيه لان ما فيش تحديد او مقياس محدد لقياس الدخول فهنا خاصه بس في المتحده الامريكيه فانا هتجاهلها. طيب بعد كده من الاودينس عندي في حاجه اسمها الكاستم اودينس واللوكال لايك الكاستم اودينس واللوكال لايك هي مش هيجيب لك حاجه هنا لان انت لسه ما عملتش كاستم اودينس عايز تعمل كاستم اودينس بمنتهى البساطه بتقول له انشاء جديد من هنا فيفتح لك نيو تاب عشان تعمل كاستم اودينس معنى ايه الكاستم اودينس يعني انا اقول له انا عايز والله الناس بتعمل حاجه معينه او ناس ليها ارقام تليفونات او داتا موجوده معايا انشاء للجمهور فيروح جايب لك الجمهور المخصص اللي انت جبته وبناء عليه يبدا يستهدف لك الجمهور ده طب ايه اللوكليك اه هقول له شايف الناس اللي انت جبتهم لي اللي هم بيتفاعلوا معايا هات الناس الشبيهين بيهم هنا ده اللوكليك او الجمهور المشابه مش هستخدم الجمهور الخاص او الكاستم اودينس او اللوكليك دلوقتي, دلوقتي قبل ما اعمل شويه اعلانات ويكون معايا ترافيك وانشطه هنا الاهتمامات اقدر احدد اهتمامات معينه هو بيقترحها عليا او انا أجي هنا كده واقول له والله انا عايز الناس مهتميه بالتسويق عايز الناس المهتمية بالرياضه عايز الناس المهتمية مهتميه بالاغذيه والمشروبات ممكن ادخل جوه الاعمال او جوه الاغذيه والمشروبات وهشوف ايه الحاجات اللي موجوده جوه هنا كده مشروبات ايه طهي تحسين وصفات اي حاجه من الحاجات دي براحتك خالص اختار اللي انت عايزه ممكن استهدف بناء على سلوك معين للجمهور على التيك توك الناس بتتفرج على الفيديوهات حتى النهايه او ناس بعد ما بتتفرج بيسجلوا اعجاب او بيحطوا كومنت بيحطوا مشاركات عشان يجيب لك الناس دي ويستهدفهم لك بشكل اكثر دقه اوكي انا ممكن استهدف الناس بناء على تفاعلهم مع منشئ محتوى بيتابعوني بيشوفوا الصفحه بتاعت آه المنشئ المحتوى الكونتنت اللي عامل الكلام ده ممكن احط هاشتاجات بعينها كمان هنا عشان استهدف الناس اللي آه بتحب او بتابع الهاشتاج ده ايضا كذلك الحا في الاستهدافات لانه ممكن استهدف الناس بناء على نظام تشغيل iOS او الاندرويد وايضا آه اقدر استهدفهم بناء على فيرجن معين من طيب انا هسيبها مفتوحه هنا تحديد الميزانيه انا عايز ادفع كام في الاعلان فبحط الميزانيه بتاعتي سواء الميزانيه طول الفتره او ميزانيه يوميه الفرق ما بينهم هنا ديتوكم بيقول لي ما فيش فرق آه لكن الفرق بمنتهى البساطه جدا اللي بشكل يومي هو ملزم اللي هو يصرف الفلوس دي في مقدار اليوم فبيضغط نفسه بشكل او باخر عشان يصرف الميزانيه دي طيب لو بشكل آآ كامل طول فتره الحمله لا هو هيوزع الميزانيه بشكل آآ يشوفه اكثر استفاده واكثر فاليو للعميل بتاعك اوكي تقدر طيب تخلي الفلوس او الصرف اللي انت هتصرفه الميزانيه تتصرف طول اليوم او الاعلان يظهر في فتره معينه في اليوم وتحدد وقت معين بعد ما تخلص بتقول له التالي وتنشئ الفيديو الاعلاني الخاص بيك بيمكنك من صور او تيمبلتس او نماذج وبيمكنك كمان بخلفيه موسيقيه من انشاؤه ومفتوحه المصدر او انت تكون مجهز الفيديو الخاص بيك وترفعه على طول تمام نلتقي ان شاء الله في الجزء الثالث والاخير ونعرف حاجات ادق وبشكل اعلى وزي نحلل النت على التيك توك شكرا ليكم ونلقاكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته